Дуже цікава ситуація. Ми приїхали з отцями, привезли машину для хлопців ось цю і запропонували так коротко, може би, хто хотів помолитися чи поспілкуватися зі священником. А отець Лавніт каже, може, літургію? Хлопці кажуть, з радою, душою. Одним словом, служимо літургію прямо тут, в між хатами, де хлопці живуть, і молимося. А більше того, тут є місцевий дяк, тому що хлопець 12 років співав в церкві дяком, а зараз служить у війську. Ще і ще в мирі, Господи, помолісь Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвяту пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію. З усіма святими, пом'янувши самі себе один одного і все життя наше. Христу Богу віддаймо. Тобі, Господи. Ми Росії і Духові Твоєму, возьмем один одного, щоб однодумно визнавати, Отця і сина, і Святого Духа, Труйціно, сущної разі. Сьогодні була літургія. З якими думками ви на тій літургії молилися? Як взагалі таке, що священник приїхав, фактично молився майже у вашій хаті служби? Я пішов, посповідався, мені ж на душі легше стало. То... Я перед тим, як їхав сюди, я не сповідався. Mm -hmm. Бо мені так вийшло, що не було як. Mm -hmm. Тут посповідався мол, легше. Ну, і згадав зразу всю службу Божу. Співали. Mm -hmm. Файно. А ви самі звідки? З Львова? З Львова, так. З Львова. Мав десь нагоду там трохи ходити до, до, до якогось спільнот, до церкви, з ким, власне, там спілкувалися? Е, я ходив у церкву Йосифата, тому що кажучи, як був менший, угу. прислуговував церкві. Там був отець Григорій, такий високий лисий, то, певно, не треба було казати. <реку> <реку> отець Ярослав, то він був настоятелем і був, то він зараз вже священник, а то, бо висів, та всі, ще був брат Зміцер. Угу. О, Тепер отець та, з Білорусі. Та, то він поїхав в Білорусь. Угу. То я ще застав, то я ще ходив, то він якраз поїхав в Білорусь, то ходив то у світло Христа. Ми ходили, були, був на реколекціях в монастирі. Угу. Ми, ми тиждень жили. Файно. Добре, якщо до теперішніх подій ви потрапили на війну, як взагалі, от, то тяжко питати, як на війні, бо на війні, певно, що тяжко. Але от, як, що вам допомагає, скажімо, пережити цей непростий час? — А я про те не думаю. — Не думаєте? — Я навіть не думаю, що то війна то... — день, як день. Mm. Не варто думати, що це що війна, щоб тут боятися, бо страх — то є страшна штука. Mm. Не, та, не, не, не, не, не так страшно за себе, як е, можуть. Е... А ми з братом тут служимо. — Ага, з братом. — Брат в, в другому розрахунку. — Ага, ясно. Зрозуміло. Ми якраз з ним міняємо. Ага, добре, з двоє. Добре, зрозуміло. А потрапили ми в армію, знаєте як? Як? Ми друг... другого, Та, другого. Ми 2 березня прийшли додому, позбирали ман... в манатки, нас не пускали на воєнкомат. Ми, правда, тих дежурних трохи намахали, що нам прийшла повістка, нам треба було до воєнкома. Ми пішли до воєнкома, він каже, а там якраз був такий хлопак, що він заплатив гроші, щоб його не взяли в армію, а тут почалася війна, ну... І вийшло на оборот, в нього була хвороба, тут проходимо новинкувати, а до нього кажуть, що ти за два місяці вже так скоро виздорож? Mm. І, і нас трьох, ми казали, підемо куди-небудь, але щоб троє разом. Mm. І вийшло так що я з молодшим братом і з колегою пішли, і якраз старшому братові прийшла повістка. І коротше, нас три брата так зразу одно, одночасно і пішли. Ну і ви троє служите, так? От брата одного старшого комісували по ага. стану здоров'я, а ми з малим перевелися в, той, в бойовий підрозділ, в той служб.